Попалювальний сезон в умовах війни. Як хмельничани збираються обігріватися без електрики? У Хмельницькому запрацювала кімната терапії іграшкою. Як це працює? Виїхали завдяки пиріжкам. Історія багатодітної сім'ї з Донеччини, які оселилися на Хмельниччині. Поки не ввімкнули опалення, обігрівається електричним обігрівачем Ростислав Липко. Якщо не буде світла і тепла в квартирі взимку, чоловік каже, грітиме воду у пляшки чи одягне кожух. Легка стрижний, але все одно в ньому тепло. А якщо він буде не стрижний, то взагалі вам ніяка зима не страшна тоді буде закутатися, що чаю попили гарячого і буде довго буде він тримати вас. Ростислав Липко мешкає у багатоквартирному будинку. Чоловік розповідає, будинок опалюється даховою котельнею. Опалення тут ще не запускали. Чоловік каже, зараз у його квартирі тепло, бо на вулиці плюсова температура. Котельня на даху цього будинку працює, коли є електрика та газ. Якщо світла не стане взимку, розповідає голова правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Наталія Жаркова, тепла в квартирах не буде, а приміщення котельні потрібно обігріти, щоб не зіпсувалось обладнання. «У нас є на котельнях гасові конвектори, то ми будемо розпломбовувати ці конвектори, І якщо не буде світла, просто щоб на котельні було тепленько, ми будемо його вмикати, тому як за годин 6, може, котельня вже буде, на котельні вже буде холодно. Будинок, як нам наші майстри кажуть, за 4-5 діб він не замерзне». 25 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у Хмельницькому мають дахові котельні. Про це розповіла головна спеціалістка управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради Тетяна Виноградова. Через перебої зі світлом в умовах війни мешканці таких будинків розглядають можливість встановлення електрогенераторів. Знаємо про те, що генератор має бути якісний, має бути відповідна потужність для того, щоб в подальшому котельня працювала і виробляла те тепло. Іншої альтернативи ми не бачили, хоча я чула від ОСББ і стосовно того, що розглядається варіант сонячних батарей. Встановили електрогенератор, який працює на бензині для роботи дахової котельні в разі вимкнення світла у цьому об'єднанні співвласників багатоквартирних будинків, розповідає його голова правління Юрій Бурко-Бурчак. правда, Бурко-Бурчак, немалі гроші – це 45 тисяч. Це додаткова стаття витрат, тому що треба буде зараз і заміна масла, запас бензину створити, щоб був. Інструкція пише 4 літри на годину. Це при номінальній, там написано при 75% загрузки. Юрій бурко каже, їхнє об'єднання має 120 квартир. Чоловік показує, як під'єднали генератор. Каже, апарат вже запускали. Ми повинні мережу виключити. Генератор під'єднати. І заводиться сам генератор. Тут на ньому наживаються також три фази. Інженер Котелень Сергій Бакалець телефоном розповів, що бензиновий електрогенератор може безперервно працювати від 6 до 8 годин. Про умови його встановлення чоловік каже. Є певні норми і правила. Встановлення самого генератора в приміщенні котельні, згідно пожежних норм, заборонено. Сам генератор має знаходитися за межами приміщення котельні. Тобто це має бути якась пристройка. Як розповів Сергій Бакалець, для повноцінної роботи котельні потрібна подача газу та електроенергії. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Захищаючи Україну від російських військових, загинув військовий з Хмельниччини Максим Зеленчунок. Хлопець родом із Старушицької територіальної громади. Максиму було 24 роки. Цю інформацію підтвердив голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич. Каже, з перших днів повномасштабного вторгнення Максим став на захист батьківщини і пішов воювати добровольцем. Про дату та час поховання повідомлять додатково. У цьому році вчителі зарубіжної літератури в школах попрощалися з Пушкіним, Лермонтовим, Достоєвським, Чеховим, Булгаковим та всіма іншими творцями письменства держави-агресора. Їх замінюють творами світової літератури. Давайте пригадаємо, творчість якого зарубіжного письменника ми почали вивчати? Молодці. Далі Ми почали вивчати творчість Жолю Він якої країни житель? – В Франції. – Молодець. Нині учні шостого класу навчально-виховного об'єднання номер 5 міста Хмельницького на уроці вивчають роман «15-річний капітан». Із російської літератури встигли познайомитися лише з Олександром Пушкіним в п'ятому класі. Розповідають, чому російських письменників більше не вчать. – Я знаю тільки Пушкіна і більше нікого, крім нього, не знаю. – Серед твоїх друзів хтось ще їх продовжує читати? – Ні, ніхто. – Тому що е, вони війшли е, на нашу землю, а ми маємо захищатися і ми, ми, ми не маємо вивчати російських е, авт, авторів. – Я знаю те, що раніше вони писали досить непогані твори, але, на жаль, з сьогоднішньою ситуацією в країні, мені не дуже подобається вивчати. Вчителька зарубіжної літератури Тамара Кам'янецька говорить, російські твори в шкільній програмі замінюють в основному за принципом жанр на жанр. Ми, до прикладу, замінили вивчення творчості Івана Крилова, де ми вивчали байки його, і натомість ми зараз вивчаємо творчість Жана Далафонтена, і от ми закінчили лише нещодавно вивчення його байки «Зачумлені звірі». Проте, каже вчителька, ще до вилучення росіян зарубіжної літератури діти, що народились в незалежній Україні, не могли сприймати та розуміти ідеї й проблематику, що порушували в своїх творах російські письменники. У 10 класі ми вивчали раніше Достоєвську. Досить такі вагомі і серйозні твори. Але діти не розуміють, їм не близько, як головний герой може бути вбивцем. Це не наше в українській традиції такого немає. Це засудження, це неприйняття забрати життя в іншу людину. Зміни в шкільній програмі обумовлені повномасштабним вторгненням Росії, що унеможливило вивчення творчості окупантів, розповідає методистка з зарубіжної літератури Хмельницького інституту післядипломної освіти Юлія Каліночкіна. Крім того, на думку методистки, їх варто було вилучити ще в 2014 році. Не можна виховувати дитину на прикладах героїв, Радянських творів, чи то російських, чи то білоруських творів, є, в яких існує тоталітарна система цінностей. Окрім зарубіжної літератури, каже Юлія Каліночкіна, в шкільній програмі цьогоріч зазнали змін історія України, основи здоров'я та захист України. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.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 Баранчика. Привеземо так. потім йому, дитинку. У нас більше, але дума. Не знаю, де лежить. Нормально. <реку> <реку> Кімната з безлічю іграшок, в яку можна прийти і безкоштовно забрати додому ту, що сподобалось. Мрія кожної дитини, розповідає психологиня Антоніна Козак. Кожна людина родом з дитинства.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 у нас є завжди. Наталія Паляниця, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Біля Меджибіської селищної ради зібрала сім'я переселенців Галицьких. Всього у родини дев'ятеро дітей, з яких двоє повнолітні живуть в інших областях. Ніна Галицька розповідає, з Донецької області разом із сім'єю виїхали 28 березня, коли поблизу будинку було чути вибухи. Діти боялися, бо спали в джинсах, в этом, щоб Піднятися, спуститися. І, і вже коли діти прибігли вечором 27-го, кажуть, що ми вже ну, поїхали куди-небудь, тому що ми вже не спимо. Жінка каже, виїхати з області було складно. 24 лютого вже не працювали заправки в Донецькій області, тому бензину не було. Виїхати, для того, щоб виїхати, треба був бензин. І ми нашим солдатам відвозили продукти, пиріжки пекли, коротше, ну, там, сигарети, сигарети там, те, що потрібно було їм, а вони нам дали бензин. І ми на цьому бензині доїхали вже до Кропивницького. З Кропивницького заправилися і далі вже на Хмельницьк. Зупинились, каже жінка, у селі Голосків Меджибіської громади. Місцеві жителі зустріли як рідних. Там в штабі предложили будинок в селі. В голосків на день, конечно, ну як там не було продуктів і не було цукру, не було нічого. Всі несли всі, хто можна. Вони й до сьогоднішнього дня нам допомагають, всі не несуть то яблука, то, то мед, то ну хто молоко. Вони всі ну, люди. Я, я, ми казалося, нам буде. Хуже. У рамках проєкту «Екстрена допомога та захист людей, які постраждали від конфлікту в Україні», благодійний фонд «Карітас Хмельницький» допомагає сім'ям-переселенцям, розповідає фасилітатор по роботі з громадами Анна Буткевич. Каже, наразі сім'я Галицьких попросила у фонду «Бойлер». Сім'я і знайомі ми вже декілька місяців. Ми привозили їм раніше різні речі для побутового вжитку. Це були і ковдри, і посуд, і наші дівчата реєстрували їх на грошову, за ці гроші, вони сказали, що вони зібрали дітей до школи, ну і зараз ми допомагаємо їм побутовими речами, таким як Болер від них був запит. Соціальні педагоги благодійного фонду в четверте приїжджають до Медживіської тергромади, аби проводити із дітьми-переселенцями майстер-класи. Ми малюємо, ми граємо в якісь рухливі ігри, а сьогодні ми приїхали з майстер-класом. Сьогодні ми розвиваємо нашу Моторику наших рук, дрібну моторику, через те, що у нас є шнурівка, ми пальчики свої розвиваємо, завдяки своїм пальчикам і рукам розвиваємо наш мозок. Тут я вже була десь 4 рази, мені дуже подобається тут ну, займатися чимось, робити всякі поробки і, так, і ну, такого принципу. Ну, мені тут подобається, дуже класно. Сьогодні ми робимо ангела, який буде нас охороняти. Ніна Галицька каже, хочуть і надалі залишатися на Хмельниччині і планувати майбутнє життя тут. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.